Відіскоп. Суть у тому, що мене запрошують доволі часто, але про ситуацію, яка є у вашій країні, я навіть не замислявся. Просто я однозначно впевнений у тому, що якби для мого перебування тут був якийсь значний ризик, мене не запросили б. Тому жодного страху чи якихось побоювань відносно поїздки сюди в Україну в мене не виникало. Крім того, знав, що на щастя у столиці України ситуація абсолютно спокійна. Так, частина країни опинилася у дуже важких умовах. але тут у Києві це не відчувається. Ситуаціон піракінкив спортивне відео.